الخاله هنا. زون zone closing. 10 زون فلوس في فلوس في فلوس. عندي عندي Utility out. استغل. I got you. This يا وحش. يا وحش يا حموووود. يحق لك ترقص. فنان هو الأحمر جنبك يا جماعه شنو اللي انت فيه الزون يا مدمن يا مدمن والله دفيت من الحبوب ذي يا مدمن ارجع ارجع أزون ارجع عالزون ارجع عالزون تكفى ارجع عالزون يلا يلا جي جي جي جي قاعدين يريبون خويهم ااا آه ريبون خلص تقدر تقدر مره بيموت واحد منهم بيموت. مره لا. مره مره مره مره مره مره النار بتموت مره خاص خاص خلاص خلاص مره مره مره مره يا فنان! إيه يا فنان! إيه آه يا مره مره مره الحين وصلت له. جاري ام حوالي. اي شوف شوف هنا. خش عليه. جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا يا ابوي ايه تعال يا تعال بس تعال تعال. تعال. معك تعال انا معك. انا شوت جيم. لا بيموت واحد فيهم بيموت الزون الزون الزون بسرعة. في واحد ايه فوق ها في واحد ايه فوق ها. ايه تبي نروح من الجهة الثانية بس. الله يغربل. خش عليه. <تصفيق> يا سندري ايه نسيت ايه من ورا والله. ارقص ارقص ارقص. راح انا نسيت معي شوت جاري. لقيتها. لا الا معي انا لي. ما لقيت شيء طافي. خذ خذ خذ. في احمد ذهبي بعد. Warning. عندنا عندنا عندنا. من ورا من ورا ايه اتوقع ايه من ورا بيجون. فيلم لخمة حطها ايه. في الارض.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 <تصفيق> الله تنمرت عليه <تصفيق> <تصفيق> وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.